«Отекайте москалі з української землі, забирайте автомати і вертайтеся до хати. Це є наш родинний дім і не місце тут чужим. Ми вас навіть не лякаємо, так культурно виганяємо. Якби ви знали до кінця, чим дихає земля оця, з могил тут мертві можуть стати і Україну захищати. Тут душі славних козаків і наших прадідів-дідів повернуться назад із неба, як виникне така потреба. І діти тут повстануть, за Україну грудьми стануть. Тут ріки вийдуть з берегів, щоб потопити ворогів. «На захист нашого народу повстане Бог і вся природа, і кров'ю скраплена земля, і не допустить москаля!» Запам'ятайте, злі люди, земля та вашою не буде, її ми в силі захистити від вас, московські бандити, бо ми давно вже не раби! Не завойовники, як ви. У нас є гідність, честь, ідея. Ми в бій готові йти за неї. У нас мета одна єдина, велика, сильна Україна.